השתמשו בנוסחת השורשים על מנת לפתור את המשוואה 0 שווה ל-7Q בריבוע ועוד 2Q ועוד 9. נוסחת השורשים מתאימה לכל משוואה ריבועית מהסוג, אפשר לשים את 0 בצד שמאל, 0 שווה ל-AX בריבוע ועוד BX ועוד C. בדרך כלל יש לנו X אבל בבעיה הנוכחית יש לנו Q. נוסחת השורשים אומרת שאם יש לנו משוואה ריבועית הזאת, של המשוואה יהיו x שווה ל-b ועוד או פחות, השורש בריבוע, פחות 4AC, כל שבו כך שמתקבלים שני פתרונות למשוואה. כעת, אם נתבונן במשוואה הריבועית שאנחנו אמורים לפתור כאן, אפשר להתאים את התבנית. יש לנו Q במקום X, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אפשר לכתוב פה X אם רוצים. אם נתבונן 7 כאן הוא ה-A שלנו. זה המקדם של העיוור מהמעלה השנייה. ה-2 הוא ה-B. זה המקדם על העיוור מהמעלה הראשונה. וה-9 הוא c זה העיוור הקבוע. תעת, נפילת נוסחת השורשים. מנוסחת השורשים נקבל שהערכי הקיוש שמקיימים את המשוואה הזאת יהיו קיו שווה למינוס b וb הוא 2 ועוד או פחות השורש הריבועי של b בריבוע, כלומר 2 בריבוע פחות 4 כפול א. כפול מינוס שבע, כפול C. שהוא תשע. כל זה חלקי שני A. כל זה חלקי שתיים כפול A, ו-A הוא כפי שאמרנו, מינוס שבע. ונשארנו רק לחשב זה. זה יהיה שווה למינוס שתיים, ועוד או פחות, שורש ריבועי של 2 בריבוע זה 4. ובחלק הימיני כאן יש לנו מינוס 4 כפול מינוס 7 כפול 9. המינוס הזה והמינוס הזה מתבטלים, כך שיש לנו מספר חיובי. 4 כפול 7 כפול 9. 4 כפול 9 זה 36. 36 כפול 7, בואו נחשב כאן למעלה. 36 כפול 7. שבע כפול 6 זה 42, ושבע כפול 3, או שלוש כפול 7 זה 21, ועוד 4 שווה 25, 252. כך שקיבלנו כאן 4 ועוד 252, זכרו, היה לנו מינוס 7 ועוד מינוס לפני, הם מתבטלים ולכן קיבלנו בחלק הזה פלוס 252. כעת בו מכנה שתיים כפול מינוס 7 שווה מינוס 14. למה כל זה שווה? זה שווה למינוס 2 ועוד או פחות. השורש הרבועי של כמה הם 4 ועוד 252 זה 256. כל זה חלקי מינוס 14. אבל מה זה 256? למה שווה השורש הרבועי של 256? 16. תבדקו בעצמכם. זה שווה 16 כפול 16. כך שהשורש הרבועי של 256 הוא 16. ואפשר לכתוב מחדש את כל הביטוי. בתור מינוס 2 ועוד 16, חלקי מינוס 14, או מינוס 2 פחות, נכון? פחות ועוד 16 חלקי מינוס 14, או פחות 16 חלקי מינוס 14. הפלוס הזה הוא הפלוס מכאן, הזה הוא המינוס הזה מכאן. כעת נשארנו רק לחשב את שני המספרים האלו. מינוס 2 ועוד 16 זה 14, חלקי מינוס 14 זה מינוס 1. כלומר, Q יכול להיות שווה למינוס 1, או מינוס 2 פחות 16 שווה למינוס 18, חלקי מינוס 14 שווה ל-18 חלקי 14. המינוסים מצטמטמים וזה שווה ל-9 חלקי 7. כלומר, Q יכול להיות שווה מינוס 1, עוד שווה ל-9 חלקי 7. אתם מוזמנים לבדוק את הפתרונות שקיבלנו, להציב אותם במשוואה המקורית ולוודא שהם מקיימים אותם. בואו נבדוק ביחד את הפתרון הראשון. ניקח את Q שווה ל-1. מינוס 7 כפול מינוס 1 בריבוע, מינוס 1 בריבוע זה פשוט 1, כך שזה יהיה מינוס 7 כפול 1, נכון? זה מינוס 1 בריבוע ומינוס 1 כפול 2 זה מינוס 2. ועוד תשע זה שווה למינוס שבע פחות שתיים שווה מינוס תשע ועוד תשע זה באמת שווה לאפס. כך שהפתרון מקיימת המשוואה ואתם מוזמנים לבדוק שגם תשע חלקי שבע עובד.